Здоровенькі були наші Доргінькі, з вами знову канал Добродій. Сьогодні я буду читати, малювати та розказувати про активістку Організації українських націоналістів, публіцистку та поетесу Олену Телігу. Не буду вас обтяжувати біографію Оленки, хоч і була вона зовсім короткою. Згадаю лише пару фактів, прочитаю вірш, який став її життєвим кредом, і помалюю. Чекає все. І розпач, і образа. А рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось відразу, Щоб далі йти, дорогою одною. Заметимо вогнем любові межі, Перейдемо у брід бурхливі води, Щоб взяти повно все, що нам належить, І злитись знову зі своїм народом. Виявляється, вона народилася під Москвою і все дитинство провела у Петербурзі у російськомовній родині. Вже потім її тато став членом уряду ОНР і у 21-му році вся сім'я була змушена іммігрувати у Чехію. Саме там, на одній з вечірок російських монархістів, вона почула глузування з української мови. Вона не могла терпіти цього. Демонстративно встала, що сили стукнула по столу і голосно сказала – «Не смійте! Це мова моїх батьків!» Розвернулася і пішла геть. І з того часу спілкувалася лише рідною українською мовою. От так. А ще зовсім нещодавно вона, закохана з першого погляду у свого майбутнього чоловіка, бандуриста красення Михайла Телігу, почувши його вимову, підбігла і спитала. «Ви що? Галічанин?» На що він відповів? «Ні, я з Кубані». Ну, а далі ви знаєте. Знайомство, робота та спільна боротьба з Олегом Ольжичем у Кракові, з Дмитром Домцовим у Львові та з Уласом Самчуком у Рівному. І от нарешті Київ. Олена організовує спілку українських письменників, працює у редакції «Українського слова», видає тижневик «Літаври». Вона захвало і принципово не виконує вказівки нацистської влади. Тому 7 лютого була арештована гітлерівцями – і розстріляна у Бабиному Яру. До останньої миті свого життя вона була твердою, непохитною і неймовірно гарною. А з вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.